سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے دین پر احسانات جو ہیں آپ نے جو دین کے لیے اپنا مال وقف فرمایا آپ نے دین کے لیے اپنا مال و جان وقف فرمایا یہ ایسی جان ساری تھی یہ ایسی جان ساری تھی جس کی مثال قیامت تک نہیں ملی صحابہ کرام ہر وقت اس کوشش میں ہوا کرتے تھے کہ آج ہم صدی کے اکبر سے سب کت لے جائیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی تھی کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے کبھی تو سبقت لے جائے جب بھی کوئی اعلان ہوا جب بھی کوئی اعلان ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نکل جاتے تھے تو ایک دفعہ یہ موقع ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عہو آپ کے مالی حالات تھوڑے صحیح نہیں تھے آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں تھا رضر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو پتہ چلا تو آپ خوش ہو گئے یہ ان کا ایک دین کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ تھا جو ہم رکھتے ہیں وہ نہیں تھا وہ دین کا جذبہ تھا دین میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے والا ویسے محبت تھی سب کی تو آپ نے سوچا کہ آج ہم ابو بکر سے سبقت لے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ کو تو اعلان ہوا کسی جنگ کے لیے کہ جی جنگ پہ جانا ہے ساز و سامان کوئی نہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان آپ بڑے خوش ہوئے کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا آج میں زیادہ مال لے کے آؤں گا یہ نہیں تھا کہ ان سے آگے بڑھوں گا ان سے آگے بڑھنے کی بات نہیں تھی یہ تھی کہ میں ان سے زیادہ مال لے کے آؤں گا یہ بات کی خوبصورتی دیکھے آپ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رض اللہ تعالیٰ ان کو آپ گھر گئے اور آدھا مال چھوڑا اور آدھا مال حضور پاک رہی صلاحۃۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے آئے حضرت سیدنبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ جب گھر گئے گھر میں جا کے ساری صفائی کی اور ایک جو ہے نا اس میں گٹھڑی میں بند کر دیا تفسیر میں یہاں تک لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ جو چارپائی ہوتی ہیں نا اس کا جو رسا ڈالا ہوتا ہے دوڑ جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے نکال لی کہ اس کو بیچ کے ہو سکتا ہے کسی جنگی بھائی کا کوئی سامان آ جائے تو آپ نے وہ بھی نکال لی سوئی تک نہ چھوڑی گھر میں سارا کا سارا سامان پکڑا گٹھڑی میں بند کیا اور حضور پاگ علیہ صلاحۃ و کے پاس لے کر آئے تو حضور پاک علیہ صلاحۃ و نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کیا عمر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو حضرت سیدنا مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ آگے سے حاضر کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے آدھا لے آیا ہو اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ کی باری آئی تو پھر سوال چینج ہو گیا پھر سوال یہ ہوا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو وہاں تھا کتنا لے کے آئے ہو اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو یہاں سوال تھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو تو صدیقی اکبر اللہ تعالیٰ کو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ لے کے آیا ہوں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی جتنا تھا سارا کا سارا لے کے آیا ہوں حضرت سعید نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بکار اٹھے کہ ہم صدیق اکبر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتے آپ کی شان بڑی براول برا البرا ہے حضرت جی دیکھیں یہ یہ صحابہ کرام صابق کرام نے دین کے اوپر اپنی مال و جان اور اپنا سب کچھ اس طرح لٹایا آج ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار ہم ایک دوسرے سے بڑے قسمیں سٹیٹس میں گیٹ اپ میں مطلب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ والے سے اچھا ہونا چاہیے ہمارا گھر ساتھ والوں سے اچھا ہونا چاہیے ہمارا ہمارا بزنس ساتھ والے سے اچھا ہونا چاہیے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مارکیٹ میں ہم دکان لیتے ہیں کیونکہ لاہور کا ایک پیٹرن اس طرح کا ہے کہ جس جگہ پر ایک دکان ہوگی نا اس طرح کی ساری دکانیں اسی جگہ پر ہوں گی مطلب آپ نے کوئی خراد کا کام کرو نا تو ساری کی ساری دکانیں ایک ہی جگہ پر ہے وہ پوری مارکیٹ ہے مطلب سہولت ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے سے ہم زیادہ ہوں ہمارے پاس کسٹمر زیادہ ہیں اس کے پاس کچھ نہ جائیں جس محلے میں ہم گھر لیتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر پورے پورے محلے میں سب سے اچھا ہونا چاہیے لیکن صحابہ کے رام آپ کے اندر بھی جذبہ تھا لیکن جذبہ یہ نہیں تھا آپ کے اندر جذبہ یہ تھا کہ ہم دین کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے ہو جائیں پچھلی دفعہ فلاں صحابی ہم سے آگے ہوئے اس دفعہ کوشش کریں گے کہ ہم ان سے آگے جائیں گے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے حضرت جی کہ اگر دین کے نام پر کوئی بھی بات آ جائے تو ہم نہ ایسے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہیں ہماری باری نہ آ جائے حضرت جی دین نے ہم سے تو کچھ نہیں مانگا دین نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا حضرت جی میں آپ کو بتاؤں نا کہ دین کے لیے صحابہ کرام نے صحاب یات نے جو جو قربانیاں پیش فرمائی ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں ہم سے تو دین نے کچھ بھی نہیں مانگا لیکن اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان فیشنیبل مسلمان جو ہیں ماڈرن مسلمان جو ہیں وہ پانچ وقت مسجد میں آ کے نماز جو پڑھتا ہے نا وہ بھی احسان سمجھتا ہے کہ ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں جس بندے نے پانچ نمازیں پڑھ لی وہ اپنے آپ کو حاجی متقی پرہیزگار سمجھتا ہے اور باقی سب کو ہیج سمجھتا ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے جی یہ تو بڑے گنہگار ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے یہ عبادت نہیں کرتے پانچ وقت کی نماز کیا ہم نے پڑھ لی سارے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ سے نیچے نظر آنا شروع ہو گئے اور جس نے پانچ وقت کی نماز کی عادت بنا لی تو اس کی ناک جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ٹکرے لینے شروع ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ نمازی کی ناک اور نمازی کا ماتھا جو ہے وہ زمین پہ لگتا وہ آسمان کے ساتھ باتیں کرتا ہے